Bottom انا اسرع هذا الشيء بابي انا ما نجدد اني اقوم strange اقوم بذلك اقوم بذلك اقوم بذلك اقوم بذلك اقوم بذلك اقوم بذلك اقوم بذلك اقوم بذلك اقوم سيبارة سقنا with a super glue I have now the same song قينا وين اللو قينا هكا تيل الدون I was into you, I the كنت عنا الفوق شوفي في أكلام وفشط رجعهم دفوق جاتني ضربة هونز سالي الفوق دريمن دول كرافت اللي ما نيت تخون كيف أشكوم هاتي بلاك هاتي بلابك ارتفاع give me hugs give me kisses give me love كون معاك I don't know I feel alone I don't know I don't know I don't know هاتي بلاك كيف اشرح الفطور يمكن هكا ولا هكا I don't know انا منيش بليان نجري اعمى ورامى في اللين نعيش حياتي معاك باللي كنت كانها مكنش اندكس انتي خدمي راسي ونخدم عضلاتي كون انا يا راشدك وراح تكوني مراتي كل شي راح حبي فور فورابر افتر ما ظنيت انهارتي تروحي عليا تموتي بانت علمني wrong and فاكوت مقدرناش good ماقدرناش نسيبها with the super glue. I would know the same song بقينا well i was into you I the crown قمت انا شوفي فيها في الشطرنجة مضفوه جتني ضربة هام نزلت عليا من فوق انتي من دول كراك يما ما ظني كيفاش تقوم هاتي بلاك هاتي بلاك ارتفاع give me hugs give me pieces give me love كوني I don't know to feel alone I don't know I don't know I don't know, I don't know. بلاك كيفاش يمكن